السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فيديو جديد لشقة للبيع في شارع محي الدين على نادي الصيد شقة مساحة 220 متر تفاصيل كلها هتلاقوها اسفل الفيديو اول حاجة معانا هنا الفيو على نادي الصيد دي مساحة الريسبشن في أجزاء معانا بس الإضاءة في الغرف مش شغالة بس أنا بوريكم التوضيب طبعا في شغل سبورتات بوس أوف جوبسون ده مدخل باب الشقة اللي دخلنا منه عندنا هنا ليفينج روم بعد كده اللي عندنا هنا حمام الضيوف دي باب بيفصل الغرف عن الريسبشن اول حاجه عندنا هنا المطبخ بس للاسف ضلمه مساحته حلوه حوالي اربعة × اربعة عندنا هنا اول غرفه بتقابلنا من يدنا اليمين زي ما لكم التفاصيل كلها لو اسفل الفيديو عندنا هنا بلكونه منشر جانبية دي مساحة الأوضة طبعا اللوسوف معموله جبسون بورد مظبوطات بعد كده عندنا هنا الغرفة الماستر ده عندنا الحمام أول حاجة عندنا بانيو شاور هنا مكان الدراسة ودي الغرفة بعد كده بنلاقي الحمام اللي بيخدم الغرفتين وليه حوض خارجي وأدي بردك بنية الشار وبعد كده بنطلع على الغرفة التلتة. من أتمنى لو الفيديو عجبكم متنسوش الإشتراك في القناة وفعل الجرس ولايك وشير من يكون النهاردة عجبكم الفيديو انتظروا مننا كل جديد السنة عليكم ورحمة الله